بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے پتا ہے پرویز الہی راول پنڈی میں کس سے ملا کیوں ملا کتنی بار ملا اور پنجاب اسمبلی بر وقت کیوں نہیں توڑی گئی یہ کھری کھری سنائی ہیں کپتان نے چودری مونس الہی کو زمان پارک میں یہ رات گزشتہ رات یہ انتہائی اہم میٹنگ ہوئی جس میں عمران خان نے کاف لیگ کی ڈبل کراس سرگرمیاں منہ پر دے ماری چھوٹا چودھری حیران بلکہ پریشان ہوا کہ یہ سب خفیہ ترین سرگرمیاں خفیہ ترین معلومات خان تک کیسے پہنچیں یہ آج کی ہماری اہم اور ویڈیو ہے جو آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل لائکن دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں جی ناظرین بڑا دھماکہ ہو گیا ہے خان نے چھوٹے چودھری کو لگی لپٹی رکھے بغیر وہ ساری تفصیلات بیان کر دی ہیں کہ کس طرح کاف لیگ پی ٹی آئی کو ڈبل کراس کرتی رہی ہے ایک طرف پہلے باجوہ کے ساتھ رابطے تھے اور باجوہ کی رخصتی کے بعد بھی اسلام آباد میں اور راول پنڈی میں خفیہ سرگرمیاں چودھری پرویز لاہی کی جاری رہیں اس حوالے سے جو اہم ترین معلومات تھیں وہ خان نے کل منہ پر دے ماریں کل رات زمان پارک میں یہ ملاقات ہوئی میٹنگ ہوئی جس میں مونس الہی نے حسب دستور خان کو سادہ سا اور جذباتی لیڈر سمجھتے ہوئے ایک بار پھر مامو بنانے کی کوشش کی لیکن خان نے بتا دیا کہ وہ مامو نہیں ہیں جی ناظرین یہ بڑی خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں آنے والی ملکی سیاست میں یہ گزشتہ رات ہونے والی جھڑپ انتہائی اہم ہو گئی ہے اب یا تو چودھری پرویز الہی راہ راست پر آ جائیں گے اور خان کے ساتھ مخلص ہو کر چلیں گے اور زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ اپنے اسی ٹریک پر چلتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کا کھیل کھیلتے رہیں گے اور جلد ابدیر آپ دیکھیں گے کہ کاف لیگ دوبارہ ایک ہو جائے گی خان کو یہ معلومات کون دے رہا ہے یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خان اکیلا ہے خان تنہا رہ گیا ہے ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ چودھری پرویز اللہ کی انتہائی خفیہ سرگرمیاں انتہائی آف دی ریکارڈ گفتگو خان تک پہنچانے والے کون ہو سکتے ہیں یہ بھی آپ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ خود اداروں کے اندر ہر طرح کی سوچ رکھنے والے ہر طرح کا ذہن رکھنے والے آفیسرز موجود ہیں اور ان میں سے بہت سے ذہنی طور پر نظریاتی سوچ کے حوالے سے وہی رائے رکھتے ہیں کرپشن کے بارے میں موجودہ سیاسی سیٹ اپ کے بارے میں سٹیٹس کو کے حوالے سے اور پاکستان کو درپیش معاشی اور اسٹریٹجک مسائل کے حوالے سے ان کی بھی سوچ وہی ہے جو خان کی ہے اس لیے خان کو وہاں سے بر وقت ہر چیز ملتی رہتی ہے انہیں آگاہ رکھا جاتا ہے اپڈیٹ رکھا جاتا ہے خان سب کچھ جانتے ہوئے بھی بھولا بنا رہتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھولے ہیں لیکن یہ بھولے بادشاہ نہیں ہیں اب انہیں اندازہ ہو گیا کافلی کو کہ خان نے انہیں ایکسپوز کرنے کے لیے یہ داؤ کھیلا تھا صرف کافلی کو ایکسپوز نہیں کرنا تھا اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایکسپوز کرنا تھا اور پی ڈی ایم کو بھی اسٹیبلشمنٹ جو بظاہر یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ اب فوج اے پولیٹیکل ہو گئی ہے غیر سیاسی ہو گئی ہے خان نے اس داؤ کے ذریعے اور لیگ کی حمایت میں آگے آنا پڑا ہے اسٹیبلشمنٹ سے گرین سیگنل لینے کے بعد ہی گورنر نے وزیر اعلی کو ڈی نوٹیفائی کیا ہے اور وزیر اعلی پنجاب چودھری پرویز لاہن نے اس سے پہلے اسمبلی پنجاب اسمبلی توڑنے کا فیصلہ کرنے میں جو لیت لال سے کام لیا جس ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا اس کے پس پردہ بھی ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے تھے جو اب ثابت ہو گئے ہیں اور خان نے چھوٹے چودھری کو بٹھا کر ایسی دھلائی کی ہے اور ایسے فیکٹس اینڈ فگرز ان کے سامنے پیش کیے ہیں کہ وہ ہکا بکا رہ گئے جو مون سے لاہی کہ وہ خان کو اتنا سادہ اور جذباتی سمجھتے تھے لیکن وہ تو بہت گہرا آدمی ہے ناظرین ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان نے اپنی آئندہ سیاست میں ان اتحادیوں کو اور ان ارکان اسمبلی کو جن کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہیں یا جو اسٹیبلشمنٹ کے چہیتے ہیں انہیں اب اپنی اوقات میں رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے اپنے اہم فیصلوں میں اور آئندہ کے لیے کوئی بھی اہم کردار دیتے وقت سب سے پہلی ترجیح یہ ہوگی کہ وہ رہنما یا وہ اتحادی جماعت اسٹیبلشمنٹ کی وفادار ہو لیکن اسے خان پر وہ ترجیح نہ دے اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کی وفادار ہے بھی تو وہ خان کو ڈبل کراس نہ کرے ناظرین سندھ میں مسلم لیگ فنکشنل اور جو دوسرے اتحادی ہیں خان کے ان کی طرف سے ایسے کوئی حرکت نہیں کی گئی کہ خان کو ڈبل کراس بھی کیا جائے اور اسٹیبلشمنٹ کا کھیل بھی کھیلا جائے سندھ میں جو پی ٹی آئی کی تحادی قوتیں ہیں وہ بڑے وزادار لوگ ہیں وہ خان سے وہی بات کرتے ہیں جس پر وہ چل سکتے ہیں کبھی جھوٹا وعدہ نہیں کیا گیا ان کی طرف سے کبھی سبز باغ نہیں دکھائے گئے کبھی وفاداری کے لیے ایسے بلند باغ دعوے نہیں کیے گئے جس طرح کاف لیگ نے جس طرح چودھری پرویز الہی نے جس طرح چودھری بونس اللہی نے کیے اور خان کو دھوکہ دینے کی کوشش کی خان اس پر شدید برہم ہے اور ہم آپ کے لیے یہ بڑی خبر لے کر آئے ہیں کہ خان نے سارا کچا چٹھا خفیہ سرگرمیاں کافلی کی کھول کر مون کے سامنے رکھ دی ہیں اور یہ سارا منظر دیکھ کر ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جب مون صلاحی واپس زمان پارک سے ظہور الہی روڈ جا رہے تھے تو سخت پریشان تھے اور حیران تھے کہ خان اتنا باخبر کیسے ہو سکتا ہے ناظرین یہ ہمارا آج کا وی ویلاگ تھا یہ بڑی اہم پیش رفت اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ یہ معلومات فوری طور پر آپ سے شیئر کی جائیں اس حوالے سے جو مزید اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبد القدس کو اجازت دیجئے اپنا اپنے رشتے داروں اور ہمسایوں کا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ